Păi, pam păi, păi, pam păi, pam Facem băiță, băiță la pizza! La -la -la -la -la. Hello! Eu sunt Moda, și mă cheamă Jimmy! Dăm cu limbuța și pe aici, și pe aici, și pe aici, și pe partea cealaltă!